असल डॉक्टर सैयदर अबास मुखातिब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होते हैं एक डायबिक पेशेंट को अपनी शुगर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है तो बैलेंस डाइट में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो उनको लेने चाहिए और किन किन हिस्सों में उनको एहतियात जो है वो करनी चाहिए तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्से कौन कौन से हैं सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे जो मेजर पोर्शन है हमारे खाने का वो कार्बोहाइड्रेट्स है कार्बोहाइड्रेट्स इसको निशास्ता भी बोलते हैं और इसका जो रोल है वो फिफ्टी टू सिक्सटी है एक डायबेटिक पेशेंट में تو اگر ہم اپنے کاربوہائیڈریٹس کو کنٹرول کر لیں یعنی نشاستے کی مقدار کو کنٹرول کر لیں تو اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں کیونکہ شوگر کے ایک ریسرچ کے مطابق شوگر کے ستر پرسینٹ پیشنٹ ایسے ہیں یعنی ستر فیصد مریض ایسے ہیں کہ جن مریضوں کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے کھانے کے پرہیز سے اپنے کھانے کو متوازن کر کے اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں तो कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें सबसे बड़ा पोर्शन है हमारे खानों में तो इसको हम फर्दर आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी गजाएं आती हैं और हमें किस पोर्शन में वो लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैट्स हैं प्रोटीन्स हैं और वाइटाम्स और मिनरल्स हैं और वाटर हैं और कुछ ड्राई फ्रूट और फिजिस हैं जो हम यूज करते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत मशहूर जो है वो फूड गाइड पैरामिट है फूड गाइड पैराम जो है ये बेसिकली यूएस एस यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने नाइनटीन नाइनटी टू में इसको डिज़ाइन किया था और इसका मकसद ये था कि इसमें हम उन सारे पोर्शन को डिस्कस करें कि जितनी जितनी मेदार में हमें इन सब कॉन्टेंट्स का uh, जो है वो पोर्शन चाहिए जैसे कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि कंपोनेंट में कार्बोहा कि किस तरह से जो है वो एक डायबेटिक पेशेंट को अपनी डाइट रखनी चाहिए अगर हम फर्दर इसको देखें तो फूड गाइड पैरामिड जो है वो हम हमें متس کے طور پہ بھی ملتا ہے مت مطلب آب ہاں, بہم کے ابہام بھی ملتا ہے جیسے آ, معاشرے میں آپ دیکھیں تو کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ جی آپ اس چیز کا جو ہے وہ آٹا بنا کے کھائیں تو اس سے شوگر کنٹرول ہو جائے گی آپ جو ہے وہ کڑوے پھل یا کڑوے جو ہے وہ اشیاء جو ہیں وہ استعمال کریں اس سے جو ہے وہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی तो ये जितनी भी आपको माशर्ती तौर पे मिलती हैं ये नॉन रिसर्च बेस्ड होती है यानी उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई होती उस पर यह होता है कि अगर किसी एक पेशेंट को लकीली फायदा हो गया तो वो समझता है कि ये इस मसले का हल है जैसे आर्म रूटीन में हम सरदर्द के लिए पैराडोल की टेबलेट ले लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि सबको जो है ना वो सरदर्द अः जो है वो उसमें पैराडोल रिलीफ करेगी लेकिन ऐसा होता नहीं है ہوتا کیا ہے کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم سب ایک دوسرے سے اپنے رہن سہن کے اعتبار سے اپنے کھانے کے اعتبار سے اپنے کام کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہیں تو جب ہم سب مختلف ہیں تو ہم ایک ہی کھانے کے اسٹائل سے سب لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے میرا اور ڈیفینیٹلی آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب ایک جیسا ہی کھانا جو ہے وہ کھائے یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ ایک ہی کھانا جو ہے نا وہ آپ نے ساری زندگی کھانا ہے تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہے تو فوڈ گائیڈ پرامٹ جو ہے یہ ایک کانسیپٹ دیتا ہے کہ جس میں آپ اپنے کھانوں میں تناسب لا سکتے ہیں آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی چیز آپ نے زیادہ مقدار میں کھا سکتے ہیں کون سی چیز ہے جو آپ نے ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کھانی ہے کون سی چیز ہے جو آپ نے جو ہے وہ بالکل نہیں کھانی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فوڈ گائڈ میں ہوتے ہیں. یہ فوڈ گائڈ پیرمٹ کا ایک اسکیچ ہے جس میں ہر چیز کی جو ہے وہ پورشن وائز بتایا گیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اس میں ہے کیا بیسیکلی एक डायबिटिक पेशेंट को अपने खाने में जिस तरह से मैंने बताया कि खाने का रोल डायबिटीज कंट्रोल करने में पचास से साठ फीसद तक है तो पचास से साठ फीसद तक इस खाने में जो जो पोशन वाइज चीजें हैं उनको हम जरा डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसमें जो है ना वो फैट ऑयल एंड स्वीट्स यानी वोशिया जो ऑयली है वोशिया جو تیل میں ایک دفعہ بک چکی ہیں ایک دفعہ تیل میں فرائی ہو چکی ہیں ان سب اشیاء کو جو ہے وہ ہم ایک پورشن دیتے ہیں اور اس پورشن کا نام ہے fat, یہ ہمیں کبھی کبھار ہفتے میں کوئی ایک دفعہ ٹیسٹ کے لیے ایک بائٹ دو بائٹ یہ ہم لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اگر یہ لیں گے تو ہمیں پرابلم کرے گی عام روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ آئل بیسڈ ہے جیسے ہم گھر میں سالن پکاتے ہیں تو اس سالن میں بھی جو ہے وہ آئل ہے اور گھی استعمال کرتے ہیں یا کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی آپشنس ہیں اس میں آپ جو ہے وہ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں یعنی یہ جتنی بھی آپشن آئل والی ہیں یہ ساری اس فوڈ میں آتی ہیں تو اس کو آپ ذرا احتیاط سے لیں اس کے بعد جو پورشن ہے وہ پورشن ہے ہمارا پروٹین پورشن پروٹین پورشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے تو اس میں بیکری آئٹم آتی ہے بیکری میں کون کون چیزیں ہیں جیسے ملک ہے جیسے دودھ ہے یعنی کہ جیسے جو ہے وہ مکھن ہے جیسے مکھن سے بنی ہوئی مختلف اشیاء ہیں ان کو ہم نے دو سے تین سرونگ جو ہے وہ پر ویک یعنی ہفتے میں دو سے تین سرونگ uh, جو ہے وہ ہم ان کی لے سکتے یہی فوڈ چوائسیز میں اگر ہم پروٹین میں بات کریں کہ اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس میں جتنے بھی ہمارے گوشت ہیں جیسے ریڈ می جسے ہم بولتے ہیں یعنی لال گوشت بولتے ہیں یہ لال گوشت جو ہے وہ اس میں آتا ہے مرغی اس میں آتی ہے مچھلی اس میں آتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں انڈے ہیں اور جو ڈرائی فروٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہیں تو اس کو بھی ہم دو سے تین سرونگ میں لے سکتے ہیں پرفکٹ پر. اچھا اس کے بعد جو پورشن ہے وہ ہے ویجیٹیبل پورشن ویجیٹیبل پورشن جو ہے یہ بلک میں آپ لے سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ بلک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے جو ہے نا وہ اس کو اگر بیٹھے ہیں تو آپ نے کلو آلو کی چپس کھا لی ہے آ, بل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ آ, محتاط انداز, اندازے کے مطابق دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کھانے میں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک ہے کھانے کی مقدار اور ایک ہے کھانے کے اوقات اگر آپ نے سوری <coughs> اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا تو آپ <coughs> بڑے آرام سے اس کو جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں تو یہ تین سے پانچ دفعہ کی سرونگ ہے یعنی دن میں جو ہے वो इसको ले सकते हैं और कुछ चीजें जो है वो इसमें हाई इंडेक्स है यानी कि उनका ग्लाइसेफिक इंडेक्स जो है वो हाई है ग्लाइसे इंडेक्स बोलते हैं कि किसी भी चीज का फौरी तौर पर खून में शामिल हो जाना या फिर जो है वो آہستہ آہستہ سا جو ہے وہ کا شامل ہو رہا تو جو سلور کلیز بھی اس میں چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے وہ ہوتی ہیں آہ لو گل کہلاتی ہیں اور جو جلدی سے خون میں شامل ہوتی ہیں جیسے چبانے والی چیزیں جو ہے وہ لو ہوتی ہیں اور جیسے پینے والی چیزیں ہیں فروٹس میں یا جوسیز میں تو یہ ساری جو ہے نا وہ ہائی گلاسمک انڈیکس رکھتی ہے تو ان کو جو ہے وہ آپ نے احتیاط سے لینا ہے تو یہ آپ دو سے چار نا وہ فروٹ روکی لے سکتے ہیں اور ویجیٹیبلز کی بات کریں تو وہ تین سے پانچ سرونگ آپ لے سکتے ہیں سرونگ کا مطلب ہے کہ آپ ویک میں اس کی جو ہے وہ اس طرح سے کمبنیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بڑا پورشن آپ کو سب سے نیچے نظر آ رہا ہے اس پورشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ 50 ٹو 60% پرسینٹ جو ہے وہ ہمارے کاربوہائیڈریٹس کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس میں وہ چاہے وہ گندم سے بنی ہے چاہے وہ کسی اور آٹے سے بنی ہے تو یہ ساری جو ہے نا وہ اس میں آتی ہے سیریلس یعنی اس میں دالیں ہوتی ہیں اور رائس چاول ہے اس میں جو ہماری بڑی من پسند غذا ہے और पास्ता है लेकिन इसकी जो सर्विंग है वो सिक्स टू अलेवन सर्विंग जो है वो हम पर वीक जो है ना वो हम इसको ले सकते हैं। अगर इसमें बात ये करें कि चूंकि डायबिटिक पेशेंट में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार को कंट्रोल करना होता है तो हम जो है वो इस कार्बोहाइड्रेट को पोर्शन वाइज जो है ना वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं जैसे अगर आप नॉर्मल गन्दुम की रोटी की बजाय آپ جو ہے وہ مکس آٹے کی روٹی لے لیتے ہیں جیسے چنے کا آٹا ہے اور چنے کے آٹے میں آپ جو ہے نا وہ ہاف پورشن آپ کندو کا لے لیں اور ہاف پورشن اس کا لے لیں تو ان دونوں سے جو ہے وہ آپ جو ہے نا آپ نے کیا کیا اس میں کہ آپ نے اپنی چپاتی کی جو کاربوہائیڈریٹس کی مقدار تھی وہ آپ نے ہاف کر لیکن آپ کی کھانے کی عرض سے پوری ہو گئی तो जब खाने की आज पूरी हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी में जो नॉर्मल चपाती ने 6 से आठ चमच चीनी यानी ग्लूकोज बनाना था वो अब 2 से तीन चम्मच चीनी यानी ग्लूकोज बनेगा जाके तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी रिक्वायरमेंट है वो आपकी कम हो जाएगी जैसे ही वो कम होगी तो शुगर लेवल भी आपका जो है ना वो मेनटेन होना शुरू हो जाएगा بہت سارے اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے دالیں ہیں دالوں میں اگر آپ چھلکے والی دالیں استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ اس میں جو ہے نا وہ دوسری جو آپ کہیں کہ پاستا وغیرہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہے تو اس کی بھی سکس ٹو الیون سروگ ہے تو انشاءاللہ شاء نیکسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کمپریہنسو اپنی डाइट प्लान को कर सकते हैं तो इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत शुक्रिया